hiszek benne, hogy az emberek így valódi történetekre vágynak, valódi árnyalt igaz történetekre és azért az ilyen súlykoló és sokszor egyébként unalmas propagandával azért előbb utóbb, mondjam, lesz.